Шерга. староста села розподіляє людей по різних локаціях, на кожній з яких селяни отримують певний вид будівельних матеріалів. Так розсипом видають цвяхи. До цього будівельного набору входить комплект рейок 20-ка, комплект рейок 40-ка, і гвозді, монтажна піна, презенти, лист USB, який людям так потрібен, трошки гвозді і скотч. Дійсно, підтримка вона начебто невелика, але для людей в селі, в якому немає жодного господарчого магазину, це дуже-дуже на -дуже сьогодні необхідно і актуально. Також до набору входить плівка по 8 метрів на будинок. В одні руки видають по 20 реїв двох типів, брезент розміром 5 на 4 метри тощо. За таким набором приїхав Валерій. Розповідає про свій будинок та показує, що саме щойно отримав. «Ну, по сравненню, як з іншими домами, то в наші... ми легко так відділилися, як є сквозні двери прямо ну, в цих потолках. Ну, забори, ну, стекла, двері, це все. Ну, стараємося, як можемо, так і ремонтуємо. Один. Ось висадимо, USB такі, ось рейки. І ще ж демо такі рейки. Угу. Вантажівку повну рейок, на якій чекав Валерій, селяни розвантажили за 15 хвилин. Одночасно тут рахують рейки, відміряють плівку, роздають монтажну піну, брезент. Свої ремонтні набори вносили поетапно руками, вантажили на мотоцикли з візками, в автомобільні причепи. «На два вікна, на чотири шахверини, і двері одні. Ну, це ось таке поки. Слава Богу». «Вікно вверху тоже?» «Так, і вікно на конці, на хаті, на крещі». Людям, які не в змозі довести свій набір додому, самотужки, допомагають сусіди. З серпня, коли благодійники почали привозити сюди ремонтні набори, їх роздано понад три сотні. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.